أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريض لو على سفر فعدة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 فإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعا تجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون